Патріарша фундація «Мудра справа» роздала продуктові набори у селищі що на Київщині. Селище було під окупацією 34 дні. Сьогодні ми мали нагоду відвідати громаду в Макарові. Тут, власне, Тарас Судділо, наш священник у кипної хвіщені громади. Це на Київщині одна найбільш зруйнована громада і поселення. Ось це практично вся інфраструктура, садочки, школа, жодного немає оцілілого багато людей потребуючих, вона була окупована. ця громада. У громаді залишилося тільки 10% мешканців. Допомогли зібрати продуктові набори громада Української греко-католицької церкви у Флоренції і отець Володимир Волошин. Дякую за допомогу такої фундації «Мудра справа» та ми охорбували велику кількість людей, які отримали допомогу з продуктами речування в єною, подальшу допомогу у відбудові житла та інших об'єктів. І велика вдячність фундації Фонду Каріта за ту швидкість і той об'єм, який взяли нам для Тому ну, що саме Каріта – це один із фондів, який працював надзвичайно швидко. І буквально за від першого візиту до автономлення вікон заміни і від цього ремонту дахів відбувалося там місяць, півтора. Це один із тих фондів, який працював І зараз продовжується надання фондів, які працюють випадки працювання. Також у Макарові працює пункт незламності. Добрий самарянин тут можна почитати і обмінятися книгами, попити чаю і зарядити гаджет. У нас є тут такі е, безхатьки, ми також опікуємося, вони до нас приходять. От наші волонтери їм роблять чай, їм е, каву, е, десь коли їх підгодують трошки, вони собі тут е, зможуть нагрітися. вони тут посидять, посидять, навіть відпочинять. У нас є такі вони безхатьки, вони ходять зі своїм собакою, знаєте, собака, собака на вулиці його чекає, і він тут гріється. Вони собі чай попив, і собака знайбе, пішо, Тому, з ним пішов. Тобто в нас є такі... <реш> це такий свій, свій уже. Так, наші волонтери тут щоденно чергують. Вночі у нас є хлопці, до нас приходять із теробалони. Вони тут, є у нас завжди чоловік зі зброєю, тут не чує, який це все береже спокій. Ось, кожного дня майже спокоїть поліція, відвідує, тобто дивиться за порядком, чи все на нас гаразд. Ми гостимо кавою, ми дуже не каву. Він знаєте, завжди, що до нас можна прийти випити кави, і їх з кожним разом стає все більше і більше. Що-то проходить один, потім двоє, потім вже п'ятеро, восьмеро, знаєте. Сьогодні у Макарові шукають місце для будівництва храму Української греко-католицької церкви.